Ce poate fi mai frumos într-o toamnă caldă ca asta decât niște daci să se odihnească la Costești, a daci dacice din munții Orăștiei. Continuăm cu această ocazie, seria începută de prezentări a unor piese de echipament din lumea războinicilor daci. Dacă data trecută am vorbit despre sabia încovoiată, acea vestită fals dacica, astăzi eu și colegii mei din Legio Dacica o să vorbim despre o altă piesă importantă de armament foarte frecventă atât în lumea Dacilor cât și în festivalurile de reconstituire istorică de astăzi. Știm că Sinkai Sora mai mică a Falxului și detaliile se opresc aici. A, singura asemănare, dacă pot să spun așa, dintre un pumnal, sica și o sabie, este forma curbată și existența unui singur tăiș pe partea interioară. Într-adevăr, ambele arme au forma asta de gheară, de colț, de colț de lună, de semilună, de fapt, dar asemănările se opresc aici. Dimensiunile și rolul lor în luptă și în spiritualitatea epocii dacice erau diferite. Eu aș vrea să întreb care este rolul acestei arme. În primul rând, deși este o armă, nu este o, o armă de combat, dacă îmi dați voie să spun așa. Este o piesă de, cu o profundă încărcătură spirituală, credem noi, pentru că prezența ei în mormintele războinicilor daci plecând de la acest fapt și până la scena sinuciderii regelui ceba prezentată pe columnă, tot parcursul ei istoric pe care îl știm noi astăzi este unul profund încărcat de valențe spirituale. Decorațiile lamelor, ritualurile în care a fost implicată arată că arma în sine, până la urmă o numim armă, avea un rol important în ceea ce credeau acești războinici despre ei și despre propria lor lume. Este o armă de sacrificiu, este o armă personală și foarte apropiată de purtătorul ei, este o armă care îl însoțea pe războinic în toate activitățile lui, este o armă de purtat cotidian, spre deosebire de spadă sau sabie, care puteau fi lăsate deoparte atunci când lucrurile nu, nu degenerau în așa măsură încât să fie nevoie de mai mult. Și se încheia în viața ei sau cariera ei militară se încheia atunci când războinicul murea arma era depusă în perugul funerar împreună cu resturile războinicului și îl însoțea dincolo de moarte Care este originea ei? Originea este un pic discutată și disputată în Antichitate, nu știm foarte, foarte sigur unde a apărut prima dată. Putem presupune că la origine derivă din simpla seceră Atât forma, cât și modul de utilizare se aseamănă cu ceea ce putea să facă o secere, Și aici ne întoarcem puțin la partea spirituală. Ia, însă și este o armă de ucis, la fel cum secera ucide plantele. Sica ucidea prin despicare, uneori și prin înjunghiere. Apare în forma asta aproape dezvoltată, apare în lumea sud tragică. Probabil cu unele influențe din partea ilirilor, și ei cu o origine incertă și disputată. De unde se răspândește destul de rapid în lumea celto tracică și ulterior celto-dacică, dacă îmi dați voie să spun asta. Este însă o creație, din ce știm până acum, o creație a lumii și spiritualității tracice. Ce este până la urmă. O sica. Este un pumnal, nu este un cuțit și nu este o sabie. Diferențele sunt destul de evidente între mărimea unui săbi și mărimea unui pumnal. Nu poți să o folosești ca pe o sabie, nu are efectele unei săbii Acționează mai mult pentru înjunghiere sau pentru despicare, pentru uh, secționare. Sabia este o armă de lovit, ceea ce cu, pumnalul, cu acest tip de pumnal este mai greu și aproape uh, ineficient de făcut. Uh, este, dacă vreți, o armă nobiliară, o armă aristocratică, un stilet de ofițer. Nu orice războinic își permitea atât din punct de vedere a originii și a calității sau a rolului lui în societatea lor, să posede un astfel de pumnal. Doar războinicii de elită, doar aristocrația, aristocrații războinici aveau un astfel de pumnal. Era un însemn nobiliar, un însemn de rang, un, o armă de justificare a valorii personajului care o, o deținea. Dimensiunile lor le știm exact? Nu exista în epocă o standardizare. Felurite ateliere produceau în cadrul chiar acelui atelier piese diferite pentru că era o întreagă muncă de artizanat. Aproape toate pumnalele pe care le știm au fost la origine foarte bine finisate, foarte bine executate. Lamele lor sunt în jurul de a 30-45 de centimetri. Unele exemplare sunt chiar măricere și le apropie și permite confuzia cu o sabie dar nu este nici acelea nu, nu sunt folosite pe post de sabie un 3 cm, jumătate o poate mai mult nu știm cât s-a pierdut prin, prin degradarea materialului o un singur tăici pe partea interioară o muchelată vârf ascuțit și un mâner pentru o singură mână nu știm cum se purtau este posibil ca ele să fie purtate la șold, ca orice pumnal ă, obișnuit. Se puteau purta în bandulieră, se puteau ă, undeva pe curea. Cert este că fiecare războinic de elită își dorea și probabil și avea un, un astfel de pumnal ca semn al apartenenței lui la, o, la un strat social superior. De unde vin linii mari aceste informații? Prima sursă și cea mai importantă de informații este descoperirea arheologică. Avem aproape 100 de exemplare descoperite, 80 certe și 20-22 de, de mențiuni au unor punale pe care uh, ulterior descoperirii ele s-au pierdut. Uh, avem scena de pe columna, avem câteva uh, surse scrise, două sau trei texte. Uh, mai apar pe numismatica romană unde sunt prezentate trofeele luate de către roman după cucerirea Daciei și, desigur, ne întoarcem din nou la baza arheologică, sursa cea mai importantă de documentare în ce privește aceste arme. Epoca lor de glorie, dacă pot să spun așa, începe cu puțin înainte de Burebista, în secolul 2 înainte de Hristos, în zona Olteniei de astăzi, unde sunt descoperite o serie destul de numeroase de mormite care conțineau astfel de pumnale, și încet încet moda, stilul acesta de echipament, stilul care includea și un pumnal Sica, se răspândește, sau cel puțin așa descoperim noi acum, pentru că în ultimii ani și alte zone din nordul Dunării au început să apară pumnare Și mă refer aici la curbura Carpaților La Dobrogea, Muntenia chiar Centrul și sud-estul Transilvaniei Și chiar până în nord În cetatea de la, cetate la Malaia Copania În Ucraina uh, Transcarpatică Ai spus depunere funerare Asta înseamnă un rol aparte Am spus uh, într-adevăr uh, că prezența ei este documentată majoritar prin uh, morminte descoperite a acestor războinici. Sunt câteva exemplare care apar disparat, fără să cunoaștem bine contextul, dar marea majoritate, într-adevăr, uh, este descoperită în mormintele acestor războinici și, desigur, ne întoarcem iarăși la uh, întrebarea lui Gus, uh, Rolul lor în spiritualitatea celor războinici era foarte important dacă omul a preferat această armă cu el în mormânt în detrimentul altor, știu eu, piese mai disparate. Deși sunt morminte care au un echipament complet, cum este Popești, cum este cel de la Cugir, ambele au câte un pumn al Sica, alți războinici mai modești din punct de vedere al averii, sau al rolului lor în comunitățile din care proveneau, resturile lor sunt îngropate doar cu pumnalul, eventual un vârf de lance sau un mic cuțitaș. Eu vreau să întreb de area lui, care este limita de Între munții Rodopi și Malacopania în Ucraina, cum am zis, pe axa nord-sud. da, În estul Croației de astăzi și până în Basarabia avem un exemplar. Um, el are o difuziune în sensul în care acceptăm că este posibil să se intins întins așa, um, doar moda de a avea un astfel de pumnal, nu neapărat comunitățile care îl, îl, știu, îl făcuseră recunoscut în lumea antică sau și extins. Nu putem încă lega o mobilitate a unor grupuri de în maniera în care descoperirile și, uh, se fac. Putem, însă, să admitem că a avut loc o difuzie culturală, o modă care s-a extins, un model de război de succes care s-a impus în nordul Dunării, începând cu secolul II și până iată, avem unele indicii că a fost folosit până la războaiele lui Traian cu Decebal. Este adevărat că descoperirile arheologice, cele care datează bine sau mai bine fenomenul, care conțin pumnale sica se cam finalizează cu domnia lui Burebista când o serie de arme, arme și piese de echipament dispar aparent din uz. Nu mai descoperim coifuri, nu mai descoperim cămăși de zale, nu mai descoperim decât sporadic spade, nu mai descoperim pumnale sica asta este o problemă a momentului sau o, o sincopă a cercetării pentru că știm foarte bine că la războaiele dintre Decebal și Traian armata dacică era foarte bine echipată suficient cât să uh, facă față o bună perioadă legiunilor romane ori uh, nimeni nu putea să facă acest lucru fără a avea război nici curajoși bine echipați și mai ales bine determinat spiritual ca să poată să se opună cu succesul pe care îl știm armatelor romane. Scena fundamentală care jalonează utilizarea acestui pumnar rămâne până una alta cea a sinuciderii regelui Decibal, care folosește și este explicit redat acest lucru pe coloană pentru sinucidere un pumnal curbat. Există o educație a lui, se... uh, Istoricii bănuiesc uh, cuplul sau binomul uh, mare preot-rege, deceniu uh, Burebista, după ce uh, și-au solidificat uh, construcția politică numită Regatul Dac, au impus în structurile sociale inferioare o serie de modificări, o serie de uh, reconsiderări de ordin moral, de ordin uh, religios, spiritual, adică în care principala uh, sau cea pe care ne interesează până acum a modificare este dispariția acestor, nu acestor arme neapărat, ci dispariția mormintelor, Arme. este un fenomen mai larg la nivelul întregii Europei, în ceea în momentul, ceea ce arată că uh, acea modificare de uh, perspectivă asupra vieții lor spirituale a fost mai amplă și dacii doar s-au aliniat cu succes, să zicem, acestei reforme până la urmă. În ce a constat ea, nu, reforma nu putem să lămurim în, cu datele pe care le avem acum, operăm doar cu rezultatele. Nu avem morminte, foarte multe, avem chiar foarte puține aș putea să spun ulterioare epocii lui Burebista și până în, la dispariția sau transformarea regatului Dacă în provincie romană. Asta nu înseamnă că Daci au dispărut, că oamenii cei au trăit și au murit și ritualurile lor funerare de după reformă ne sunt practic necunoscute. Este posibil ca în cadrul acestei reforme ca cu titlul de ipoteză armele unui războinic decedat să treacă să fie păstrate în familie, ele să fie reutilizate. Un argument în acest sens este această spadă. Este o replică a spadei de la Ursici care, spre deosebire de spadele epocii lui Burbista, este mai subțire. Este posibil ca această reducere a dimensiunilor lamei să nu fie neapărat o realitate a atelierului care le-a făurit, ci ea să fie rezultatul unei ascuțiri permanente și a pierderii de material. Nu știm încă deocamdată acest lucru. Pe columnă, spadele figurate sunt la fel de late ca în epoca lor de, din, în epoca lor de glorie, când avem multe descoperiri de gen. Este o ipoteză, s-ar putea ca armele să fi fost reutilizate de către urmașii celui decedat și acesta să fie, cenușa lui să fie depusă în locuri ascunse, în lacuri, păduri, umbrăvi, fără piese care să ne permită să identificăm mormântul astăzi. E o poveste lungă, detaliile sunt multe. Unde am putea găsi detalii despre aceste lucruri? Da, singurul loc pe care îl știu și în care am încredere este Enciclopedia Dacica. Sigur, sunt un pic subiectiv pentru că noi am construit Enciclopedia Dacica și știm exact că... Tot ce facem acolo se bazează pe surse istorice credibile, verificate, acceptate de lumea academică, de lumea de oameni de știință, de istorici, de arheologi. Așa că, dacă aveți curiozități de detaliu, cu siguranță o să le găsiți acolo, pentru că tot ce aflăm, tot ce cercetăm, tot ce producem din punct de vedere istoric, punem la dispoziție a tuturor celor care vor să. Cunoască adevărata istorie, iarăși o să ne întoarcem la sintagma, asta e adevărata istorie a Dacilor. Eu aș spune mai degrabă istoria realitate a Dacilor, în măsura în care arheologia și istoria în sine poate să ofere o imagine despre o secvență istorică mai apropiată de realitate, vă recomand să intrați pe enciclopedia Dacica și să dați scroll.